Kako se počutiš, ko imaš 50 let? Abraham pravijo, te je obiskal. Povem vam, da k meni ni prišel, a zdaj mu je žal. Kako se počutiš, ko imaš 50 let? Nisi več mlad, pa tudi ne še za umret. Malo te daje, že slab spomin, ozavljaš na kartični pin. Kako se počutiš, ko imaš 50 let, misliš, da moraš se v hladini požreti. Ker nisi več če boš jutri spovstal, zato se nažeri, da ne ti požal, žal. Kako se počutiš, ko imaš 50 let, Cik postav je kot kakšen balet. Svit ti pošilja, iljane, kakšna babila, in vidiš bolj slabo, O, tica je kako se počutiš, ko imaš 50 let, malo bolj sključen, malo bolj bled. Seče pa moraš ta bledkov uzet, da ne bo ti pritisk na redu sranja spet. Kako se počutiš, ko imaš 50 let, plato izgleda kot kakšen med, da je tako sladko, lepljivo, bolj gladko in malo bolj jedko, kot sobi ful redko. Kako se počutiš, ko imaš 50 let? Zjutraj rabiš pol za zaogret, da roke tvoje, noge tvoje, speca že pijo. Skrepi in kolki, da se zbudijo. Kako se počutiš, ko imaš 50 let? Seks je, kot kakšen balet. Svid ti pošilja kakšna bila, In vidiš bolj slabo, o, matica mila Glava si biheme ruidi rijo Pameten si tak, da ješ samo bio. Na cesti si prava nevarnost postal Še malo pa se boš hlače povca. Kako se počutiš, ko imaš 50 let Nisi več mlad Pa tudi nisi za umrti, malo te da je že slad spomin. pozablaš na kartični pin. ti zato to, da ti so kako se počutim zdaj, ko mam 30 let, isto kot včeraj, lažen za pet. Upam, da zdravje me malo še služi, daj te bolj tiho biti, kaj to tak ruže. Želim si samo, da bi se radi imit. Danes ne bi kaj pojeli, da bi družina mi stala obstradni, predvsem pa, da zdravje, ostane se kot lani. Točimo zdaj si, prijatelji moji, spimo ga do naj ta dan se ne konča. se ne, itaj že domo enkastotega žura, poročila bodo zdaj, pa še policijska ura. Hecam se malo, se vsi me poznate, Bla bla bla bla bla, ka bla, bla bla bla bla, shit. Pasen tekst pozabil. Ved sem se malo s kime poznate? Zdaj pa si grem menjat gote.